Vă salut, mei și dragile mele! Doamna Elena m-a întrebat dacă nu are timp și nu poate să-și aplice masca care locuiește botox pe timp lung, nu are timp și vrea o mască care să ajute urgent să arate bine. Merge la cumătrie, și de aceea mi-am zis, de ce să nu pregătesc o mască care înlocuiește la fel botoxul? Să zicem, botoxul are un efect de lungă durată, dar măștrile acestea care înlocuiesc botoxul și au un efect lifting puternic, le putem aplica pe un timp scurt, pe 10 minute, nu numai decât 20 sau 30 de minute. De ce? pentru cei care se grădesc, nu au timp, mire, mireasă, se duc la cumătrie, la nuntă și vor urgent să arate bine, vor să limiteze timpul acțiunii măștii, am pregătit o mască care o puteți aplica pe 5-10 minute și veți primi un efect formidabil de lifting. În primul rând, avem nevoie de albuș. Aici am luat un ou usor. Foarte atenție când expiră ou ușor. mai ales acum vara, în perioada caniculară. Iată cu... Cea mai mare abilitate a albușului este liftingul, strângerea pelii. Și dacă să, să tăiem. Să, în primul rând trebuie să separăm albușul de galbenuș. Iată, așa, ea. Ia. Separăm albușul de galbenuș galbenoșul îl punem aici ia, și strânge pielea pe măsură ce se usucă. Mai mult decât atât, conține colagen, desigur, desigur că colagenul din albuș nu va, nu va substitui colagenul din piele, sau îl va mări, doar e un efect de lifting puternic. Și batem albușul îl pregătim, îl batem. Următorul ingredient este praful de cacao. Vom lua o linguriță de praf. Praful de cacao are proprietăți antioxidante foarte puternice dar împreună cu proteina împreună cu albușul aceste proprietăți se măresc și următorul ingredient este amidonul amidonul de cartof, care iată astăzi numai ce l-am procurat iată așa e o linguriță de ceai am luat chiar o linguriță așa cu vârf dați să dau mai aproape așa Amestecăm cacao cu amidon. Așa, amestecăm bine, bine. Și la această masă vom adăuga albușul. De fapt, la amestecul acesta adăugăm albușul. Și amestecăm bine, bine, bine. Vreau să vă zic că se amestecă foarte, foarte ușor. Foarte plăcut. O combinație foarte plăcută, aromată, pentru piele. Următorul ingredient va fi miere de albine. Aici am luat o lingură de desert de miere bio. Mierea conține enzime, aminoacizi, proteine, vitamine, minerale, toată tablița lui Mendeleev și vom adăuga în amestecul nostru hmm. gustoșenie pentru tien amestecăm bine, bine dacă tienul este foarte, foarte sensibil foarte, foarte uscat și nu vă place starea de lifting puternică adăugați și o linguriță de ceai de ulei uleiul vostru preferat Nicătând că tenul meu la fel este sensibil și uscat mie îmi place starea de lifting și nu voi adăuga ulei minunat masca noastră este gata Ați, masca se prepară ușor, foarte repede Veți aplica masca pe decolteu, pe gât, pe toată fața, inclusiv și zona ochilor. E destul doar 10 minute ca acest amestec să se prindă bine și să simțiți liftingul puternic. Apoi înlăturați masca cu un prosop îmbibat în plante medicinale pe care le aveți la îndemână. După ce ați înlăturat masca, aplicați o cremă hidratantă sub machiaj. După înlăturarea maștii eu voi aplica Fluid Leger de la Academia Scientific de Biote. O să vă las linkul ul site-ului în descriere. Este o cremă foarte, foarte fluidă, foarte plăcută acum în timp de vară. Sub machiaj e super, super, super. Foarte legeră, o cremă legeră, plăcută, hidratantă, minunat. Vă recomand această cremă cu mare plăcere, cu mare drag, fiindcă eu o folosesc de mai mult timp. O, oh, plăcută? Mm -hmm. Nu uitați, gât și de colteu. Sper ca sfaturile mele să fie utile pentru mir, pentru mirețe, pentru cei care merg la cumătrie, la petrecere, la nuntă și să vă simțiți bine în pelea voastră. Vă îmbrățișez și vă iubesc. Vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi!